בואו נעביר משהו בקשר לסרטון האחרון, ולאחר מכן נתייחס לחיכוך כשהגוף נמצא בתנועה. אז בסרטון האחרון היה לנו גוף במצב מנוחה, חישבנו את הרכיב המקביל של כוח הכובד על הגוף, הוא היה 49 ניוטון כלפי מטה. נכון? זה מה שיצא לנו. מכיוון שהגוף היה במנוחה, חייב להיות כוח המקזז אותו, אז אמרנו שיש לנו כוח החיכוך ששווה ל-49 ניוטון כלפי מעלה. על כן, בכיוון הזה שיקול הכוחות היה שווה לאפס. נוסף על כך אמרנו שאלינו להפעיל קצת יותר כוח כדי להזיז את הגוף, כך שהוא יעיץ במורד המדרון. אמרנו שהיא נפעיל כוח וכשנגיע לאחד ניוטון, הגוף יתחיל לזוז. במצב הזה, כשהגוף התחיל לזוז, יפעלנו כוח של אחד ניוטון. כשמצרפים את הרכיב של כוח הקובד בכיוון הזה, יש לנו ביחד כוח של 50 ניוטון, הגורם לתזוזה התחלתית כשהוא מתגבר על כוח החיכוך. צריך להעביר כאן שכוח החיכוך הוא אינו בהכרח בעל ערך קבוע של 49 ניוטון. כשלא נוגעים בגוף והרכיב של כוח הקובד הוא 49 ניוטון, אז כוח החיכוך שווה גם הוא ל-49 ניוטון. אם מתחילים ללחוץ על הגוף, להפעיל איזשהו כוח עליו, נניח שמפעילים 0.1 ניוטון בחלק העליון של הגוף, אז כוח החיכוך הוא 49.1 ניוטון, מכיוון שהוא מפעיל כוח שאינו מאפשר לגוף לנוע. עכשיו אנחנו מפעילים כוח של 0.5 ניוטון, כך שסך הכל הכוח הפועל כלפי מטה הוא 49.5 נווטון, אבל הגוף עדיין במנוחה. פירוש הדבר של כוח החיכוך עדיין מאזן אותו, אז כוח החיכוך יהיה שווה עכשיו ל-49.5 נווטון. וכך הלאה, מגדילים את סך הכוח כלפי מטה עד ל-49.9999 נווטון, וכוח החיכוך יהיה 49.9999 נווטון, עד שנגיע של 50 נווטון, ואז הגוף יתחיל לזוז. זאת אומרת לנו שלכוח או לפחות כוח לא יצליח יותר להאזן את הקורח ל PEMATA ו'הגוף יתחיל לאיץ במורד. במצפה האסטיה זה קורח הקורח ישתנה כי כל שיפאלתי פחות או כי כל פחות או יותר קורח ל PEMATA. נתחיל עכשיו במצפה אחר. נתחיל מהחדש את אותו הגוף. מכיוון ש'היצירה זכתה אמו שמידאי ניאנו ב'לגן ב'אנAIM' אינן יש לנו את אותו הגוף. כפי ש'אמר ב'סיפורנו קודם' אני אגיד ש'זה עץ על עץ. זאת הרמפה מעץ, ועליה הגוף הזה כאן, גם הוא עשוי מעץ, ואנחנו יודעים שרחיב כוח הכובד המקביל לפני המישור המשופע הוא 49 ניוטון. אנחנו יודעים שרחיב כוח הכובד המאונך למישור המשופע, חישבנו אותו בסרטון הקודם, הוא 49 כפול 3 ניוטון. בסדר? אנחנו יודעים גם שהגוף אינו מעיץ בכיוון המאונח, על כן ישנו כוח המאזן את כוח הכובד בכיוון הזה. זהו הכוח הנורמלי שמפעילה הרמפה על הגוף. זה בכיוון ההוא. 49 כפול שורש 3 ניוטון. עכשיו, במקום להניח שהגוף נמצא במנוחה, נניח שהוא נע במהירות קבועה. עכשיו יש לנו מצב בו הגוף נע במהירות קבועה. בסדר? אה, לצורך הסרטון הזה, נניח שהמהירות, בואו נניח שהמהירות הקבועה במורד המדרון ונניח שהיא שווה לסתם אני אומר, אוקיי, 5 מטר לשנייה במורד המדרון המשופע או אפשר להגיד בכיוון המקביל לפני המישור המשופע, נכון? בואו נרשום את זה, 5 מטר לשנייה בכיוון הזה. זאת המהירות הקבועה שלנו. עכשיו אנחנו שואלים, מהם מה הכוחות הפועלים על הגוף? וכאן צריך להיזהר, אפשר להתפתות ולהגיד שיש לנו כאן כוח שקול שונה מאפס. יש תנועה, אז אולי זהו הכוח השקול הגורם לתנועה. זה מאוד חשוב, זה, החלק, זה החוק הראשון של ניוטון. אם יש לנו כוח שקול השונה מאפס, כוח לא זה יגרום לגוף להעיץ. אבל פה לנו תאוצה. נכון? יש לנו מהירות קבועה. אין כאן תאוצה לגוף. אז אם אין תאוצה בכיוון הזה, פירוש הדבר שהכוחות בכיוון הזה חייבים להתאזן. על כן, חייב להיות איזשהו כוח פועל בכיוון ההפוך המונע מהגוף להאיץ. אז זה חייב להיות במקרה הזה כוח של 49 ניוטון בדיוק בכיוון ההפוך. וזה ברור לנו שזהו כוח החיכוך שהכוח הזה כאן הוא כוח החיכוך, וההבדל בין הסרטון הזה לבין הסרטון הקודם, הוא שבסרטון הקודם הגוף היה במנוחה, אפילו בכוח של 49 מ Siri Heimento, הגוף היה במנוחה, והמשכנו לדחוף אותו עד ל-50 מ Siri Hekim, ואז הוא התחיל להנוע, ועכשיו אנחנו קופצים לתמונה הזאת, שבה אנחנו רואים גוף 5 מטר ושומר עליו אה, בתנועה במהירות קבועה. הוא לגמרי מאזן את הרחיב האופקי של כוח הקובד, המקביל לפני המישור המשופע. עכשיו אנחנו נוכל לחשב מקדם חיכוך נוסף, וזה יהיה מקדם חיכוך הקינטי, מכיוון שעכשיו הגוף נע במורד המדרון. בסרטון אחר נראה למה לפעמים מקדם חיכוך הסטטי שונה ממקדם החיכוך הקינטי. מקדם החיכוך הקינטי, נכתוב את האות היוונית מיו עם סימן תחתיק k כדי לסמן קינטי. זהו סוג של חיכוך בתנועה. הוא שווה לערך המוחלט של כוח החיכוך חלקי הערך המוחלט של הכוח הנורמלי. מוחלט של כוח החיכוך, חלקי מוחלט של הכוח הנורמלי. ניתן לקבל זה ניסוית אם מסתכלים על הגוף ענב ועושים את החישובים המתמטיים תוך הקראת הרחיב של כוח הכובד בכיוון הזה, אז ניתן לחשב את מקדם החיכוך הקינטי. עכשיו, מה שטוב בקשר לזה היא העובדה שזה יהיה בדרך כלל נכון עבור שני סוג מסוים של עץ, על סוג מסוים של עץ, או סוג מסוים של נייר זכוכית, על סוג מסוים של נייר זכוכית. אפשר תמיד להשתמש בזה למנת מנת לבצע חישובים, גם אם זווית המישור תהיה אחרת, או המסה הייתה אחרת, או אפילו אם היינו בכוכב לכת אחר, או אם מישהו היה לוחץ על הגוף הזה, וזה היה משנה את הכוח הנורמלי. כשכל זה נתון, נערוך חישוב של מקדם החיכוך הקינטי. אז... כוח החיכוך המאזנת רכיב כוח הכובד המקביל לפני המישור הוא 49 ניוטון, נכון? והכוח הנורמלי, הכוח שקיים בגלל המגע בין שני הדברים האלה, הגוף והמישור המשופע, הוא חישבנו שהוא 49 ניוטון כפול שורש 3. אז יש לנו פה 1 חלקי שורש 3. נתשמש במחשבון כדי לעשות את החישוב, 1 חלקי שורש 3, הנתן לנו 0.58. נקודה חמישים ושמונה. EFZ נקודה חמישים ושמונה ללא יחידות, מכיוון שיחידות מיצמצמות. זה ogodel חסר יחידות. מה שמענינו שמכדמ בבי אזות, הוא שיאבור, תחילה שיאבור אוטם חומריים מכדמ חיקוח אקינתי קטן ממכדמ חיקוח אסטתי. אבור חומריים מסוימים יחול להיות שהם לא יהיו כל כך שונים, ואבור חומריים אחרים מכדמ חיקוח אקינתי יחול להיות קטן מהסטטי. אין מצב שבו מקדם החיכוך הסטטי יקטן קטן ממקדם החיכוך הקינטי, אבל ישנם מקרים בין מקדם החיכוך הקינטי קטן ממקדם החיכוך הסטטי. מכיוון שכשמשהו כבר נמצא בתנועה, אם הוא כבר אה, בתנועה, אז אה, בואו נחשוב למה זה יכול להיות. מסיבה מסוימת, החיכוך הוא בעל עוצמה פחותה מאשר במצב בו הגוף במנוחה. אז אפשר להגיד באופן כללי שמקדם החיכוך הקינטי הוא קטן או שווה למקדם החיכוך הסטטי. זה יותר קל או כשהגוף נמצא בתנועה החיכוך פחות חזק או שווה לחיכוך או, או שווה לחיכוך כאשר הגוף נמצא במנוחה. זהו, בסרטון הבא נאבד זה קצת יותר לעומק.